Thank <laughs> you. Я все переможу, тільки з тобою на серці роса. Тільки з тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса. Вічній оселі війти, з ким поділюся, як я бажаю, прагну вічній оселі Ця пісня навіть не стихає хай вода буде завжди на уста, хай життя пісня навіть не стихає